Bé, Viladacans té un compromís claríssim per arribar l'any 2030, al 2030, com una ciutat amb zero emissions. Això ens hem presentat a la Unió Europea, la convocatòria que ha fet de ciutats, i dintre d'aquesta estratègia, la mobilitat sostenible és un element fonamental. Per això ara estem fent el carril bici a la carretera, que permet eh, pràcticament connectar les ciutats del delta i també el transport públic, millorar el transport públic, i també, lògicament, dintre d'aquesta mobilitat sostenible, la xarxa de, de quilòmetres i de la ciutat és molt important. Ara ja tenim gairebé 50 quilòmetres de, de tram ciclable a Viladecans, 18 dels quals són carrils bici com el que avui hem presentat. Cada vegada en tenim més carrils i ja es nota. Ara ja, ara ja tenim un nivell de carrils que ja realment pots agafar el, doncs el patinet o la bicicleta i fer un recobregut sencer con más tranquilidad. Pues, fer servir el carril bici para moverlo por Viladecans. Vamos a dar una volta con las niñas, vamos a ver los avios, y bueno, yo eh, creo que es muy millor hacer servir la bicicleta siempre que se pueda, pues yo creo que es mucho pues, más eficient. Hombre, aquí en Viladecans, la verdad es que es una ciudad que para ir en bicicleta es muy cómoda, más que el transporte público, bueno, más que el coche privado, ¿no? Y hay accesibilidad y la verdad es que es cómodo, rápido y está muy bien. A mí me gusta.